روی صفحه اصلی استاپ شیی کنم برگردم به فایلی که داشتم نگاه می‌کردیم رسیدیم به قراردادهای هوشمند قرارداد هوشمند آقای نیکسابو سال 1994 قبل از اینکه اصلا داستان بلاک چین به وجود بیاد در مورد های اسمن صحبت کرده و اومده توضیح داده این های هوشمند همون توکن هایی هستند که روی بستر بلاک چین دیگران فعال میشن اومده گفته که ببینید مثلا شما میتونید من میتونم مثال های مختلف برات بزنم الان شما میخواین یه خونه یه دفتر کار اجاره کنید برای دقیق پیدا اجاره کردن دفتر کار اول می‌ری مثلا یا سراغ سایت مثل دیوار و این جور چیزا و همشهری و اینا یا میایی می‌ری سراغ این های املاک آژانس املاک چیکار می‌کنه یه دیتابیس فقط داره که به شما معرفی می‌کنه که این مثلا چه متراژی می‌خواد چه قیمتی می‌خواد چه شکلی باشه چه امکاناتی از این حرفا دین مثلا اجاره کردن خونه یه یا خرید خونه است حالا توی قرارداد هوشمند میگه که چون آجانس املاک هیچ ارزش ابسودهی به این فرایند اضافه نمی کند پس باید حذف شود. نحوه هزفش چی ببینید ما باید به یه نفر واسط اعتماد کنیم که بیاد این پول جابجا به جا شدیگه طرف اجاره شده در قالب یک قرارداد هوشمند این کار انجام میشه مثال ساده ته ماشین های خودران فکر کن شما میخوایی بری فروتگاه از روی اپلیکیشن یه ماشین خودران سفارش بودی که بیاد اسناپ و تپسییل بیا در خونه شما رو برداریره ببره فرودگاه توی مسیر نیاز بنزین بزنه میاد میری تو پمپ بنزین ماشین خود به صورت اتوماتیک بنزینشون میزنه پولش از طریق یک قرارداد هوشمند پرداخت میشه یعنی مثلا اگه ما از جای که این کارت سوخت و طراحی می‌کردیم، کردیم میمدن رو پلاک میدیدن این همه داستان نمیدونم فروش کارت سوخت اینجور چیز هم وجود نداشت بعد بنزینش میزنه میره تو مسیر، راه میفته، عوارضیه مسیر رو پرداخت میکنه، میره در فرودگاه، میره فرودگاه، شما رو پیاده میکنه، شما پرداختتون هم از طریق یک قرارداد هوشمند که ور بود، مثلا این کیف پول هست که میگه تا این رو میتونه ور پرداخت کنه، اونجوری انجام میشه. تو مسیر برگشت میره بیمه تموم شده بیمه رو ماشین بیمه میکنه، کارهای مختلف رو انجام میده و همه این کارها به صورت اتوماتیک انجام میشه. و اون بیمه هم اون و یه آدمی نشسته بگی که مثلا من این سفارش رو با این مثلا میپذیرم و اینجوری بر پرینت کنه. اونم طیه قرارداد هوشمن مشخصه این سایت های چیزی دیدیم که مقایسه بیمه رو انجام میدم بیمه میفروشند دیگه بیی و بیمه آنلاین و این انواع مختلفی داره. از اون طریق داره سرویسش رو دریافت میکنه. پس این وسط رسیدیم به همون سازمان هایی که در آینده، گردش های مالی چند میلیون دلاری دارن در این حال نه مدیر آمل دارن، نه دفتر دارن، نه کارمند دارن و همه چیز رو بستر بلاکچین هست تعریف قرارداد هوشمند یه همچین چیزیه یعنی اون قراردادی که قبلا به صورت دستی انجام میشود و حالا میره روی پلتفرمی روی بلاکچین و به صورت اوتوماتیک و بر بستر بلاکچین انجام میشه. دو طرف به هم تراست دارن و این اعتماده کمک میکنه که واسطه‌ای که هیچ ارزش absurde ای ایجاد نمی‌کنه و خزینه و خزینه رو افزایش میده چون شما روی کمیسیون بهش میدادیم و زمان اجرای یک عقد قرارداد افزایش میده خز بشه پس همچنان دنیا داره میره به سمت اثر بخشی بهتر از فعالیت هایی که انجام میده نه کارایی کارایی خوب یه لول پایینتره ما انواع قرارداد هوشمند داریم یک قرارداد هوشمند داریم که مربوط به همون سازمان ها میشه رنگ آبی دی ای او یک قرارداد ساده داریم برای مدل قرارداد بیمه اجاره یا همون ماشینه‌ای که گفتم میاد میره ولی تو میاره. می یک قرارداد داریم رو بستر آیوتی اینتران تیمز همون شبیه همون کاپی‌شنایی بود که گفتم یه دین روی بازوش هست این آدم‌هایی که حاملسان میان میرن میگیرن مثلا میرن تو فروشگاه غذا بگیرن و دارو نبره طرف مواد مخدر استفاده کن یا چیز یا اصلا ازش ندوزن و در نهایت هم یک سری دپس وجود داره دیسنترالایز اپ, اپ هایی که دیسنترالایزن هستند ببینید وقتی که سنترالایز باشه چه اتفاقی میفته خیلی راحت دولت ها و سازمان ها میتونن تحریمش کنن مسدودش کنن اجازه ندن بس اینا میدونید یه فلسفه پشتشه میاد میگه مثلا دو جریان آزاد اطلاعات که حرف اینجوریه که اومده کمک کرده که مثلا اینا توسعه پیدا بکنه و این قرارداد هوشمند میاد, میاد میره روی اینا قرار میگیره اگر مثلا خاطرتون از هی میگفتن تلگرام مثلا میره رو به چین میره این کار میخواد بکنه دیگه فیلتر نمیشه و غیر قابل فیلتره چیز تلگرام بکنه دقیقا همین بحثه و خب خیلی دارن روش کار میکنن خوبم دارن کار میکنن و اهداف دیگه ای رو پشت این دارن که برحال حال یه تیکه از انواع قراردادهای های که ما داریم در این کلاس بهش میپردسیم من یه نگاه کنم منون چقدر بیگه بحث مونده خب قسمتی که باقی مونده یه مقداری اه، اه، چیزه مطالب خوب و جذابیه من دلم نمیاد که اه... بگذرم ازش. چون احساس میکنم که بعد از دو ساعت و پنج دقیقه یه مقداری شاید اثر بخش اومده باشه پایین من نگرانه چیزم نیستم اما اینکه مثلا کلاس ما مطای طولانی تر هم بشه اما خب فکر میکنم شما شاید خسته شده باشید میتونم بحث بررسی اهمیت KYC و AML رو بذارم برای شروع جلسه فردا فردا شب همین هفت و شب داریم با هم اونو صحبت بکنیم چون این انشاهوا رو باید ببینید، هافینگ رو بعد ببینید، این این قسمت قشنگه است که ببینید حالا انشال یه چیزی کاسپشن بریم دیگه ببینید اینجایی که هافینگ انجام شده درست دایره کشیده می‌بینید؟ نرس شدن پاداش از پنجاه به 25 25 به 12, 25 به 6 و 25, 25. می‌بینید یه دفعه شروع کرده رشد کردن اینجا هم توی این نمودار می‌بینید این خط وسطه هافینگه است و بعد یه رالی شروع کرده بعد تو سایکل بیر افتاده بیر افتاده بعد اومده بولیش شده اومده بالا دوباره افتاده توی این نقطه هافینگ است. و همیشه میگم بعد از هافینگا یه نقطه بسیار خوبیه که شما بتونید سرمایه گذاری کنید با روی کارت خوب یکی از اون نکات مهم فاندومنتال برای خرید دلایل هافینگ خب من دیگه این معرف اپلیکیشن دیگه چیز خاصی نیست بی زحمت به خاطر اینکه کار هفته فردا راحت بشه از صفحه 38 تو یه سری توضیح خیلی چیزی نداره منم اگه میرسیدن روز از روش نمی‌گذاشتم فقط اسم رو برید نگاه کنید مثلا کوین مارکت کا کرد. باز کنید با کوین مارکت حالا کار داریم حتماً یادم بنازین این ویدیو براتون به اشتراک بذارم معرفی وبسایت هاست حالا اینو فقط بهتون بگم این وبسایت های خارجی که شما میتونید ازش استفاده بکنید و ترجمه اینها رو به فارسی در ارز دیجیتال آر کریپتوکارنسی می هم بلاکچین.com میتونید ببینید بچه دانشگاه شبیه وبسایتتی دارم فرازین. آR از خوش مصنوعی برای ترجمه متون استفاده کردن بعد نیست حالا شبیه اینم که شاید بعضی جاها بهتر از گوگل ترنسلیت، اگه کسی مشکلی داره توی خوندن یه مطلبی، یه سری اصطلاحات سخت و دشوار به کار برده شده، میتونه اون متن رو کپی کنه توی فرازین رو ازش استفاده کنه. از اون های انگلیسی حتما استفاده کنید. در غیر این برای اینکه در جریان اخبار اطلاعات باشید، میتونید از این ستا هم بهره بگیرید و من ما فقط تا صفحه فکر می‌کنم بریم بالا یه بار خیلی الان راحت سی تا کجا رفتی متصفه سی ادامه دادیم یعنی اهمیت که ای, ای, ای, ای, ای, ای, ای, ای, ای رو من می‌ذارم برای فردا شب که با هم شروع کنیم اون تیکر هم شما بی مطالعه کنید و قسمت ثروتمندان رو فردا داریم یه مقدار بسای جذاب تری داره مثلا دید زدن به کیف پول ثروتمندان رو ببینیم چیا دارن چیا ندارن شاید به ما کمک کنه در ترکیب پورتفولی که می‌خوایم امیدوارم از این جلسه لذت برده باشین خیلی خوشحال میشنم فیدبک هاتون رو اگر دوست دارید به من به صورت خصوصی بدین بعضی موقع شاید من, من یه موقع سرعت گفتنم زیاده یا اینکه مثلا طول تفسیر بیشتری میدم اینا کمک میکنه که من بتونم قشنگ کلاس رو تیون کنم تمام لینک هام که تو قسمت لینک گذاشتن ضمنان این PDF رو اگر دانلود بکنید از قسمت فای این همه هایپرلینک روش که کلیک بکنید میرید روی سایت مربوطه خب مطابق معمول اگر موافق هستین سوالات تو هم گروه تلگرامی مطرح کنید من حتما میبینم سوالات رو جواب خواهم داد و دیگه خدمت ناراضم که شما خسته نباشید حتما پیگیر اون سایت نوی جلسه فردا میخوام یه تیکه رو از خرید و فروش بهتون بگم این مهمه چون باید درگیر بازی بشین و تاجزنش خب خیلی تا نپرین رو خرید و فروش شروع نکنید شما خب زمان میبره که مسلط بشین سالاتتون رو جواب میدم همه رو بعد دیگه شما هم خسته نباشید ممنون در هر حال خیلی کارش بزرگی بزرگیدون انجام میدین من میدونم این روزا همه دغدغه دارن مشکلات خاصی دارن و هر حال زمان گذران برای یاد گرفتن یه چیز جدید خیلی واقعا خوبه یادمه این طاهر بهزاد محمدی هست حالا همش هم بیشتر خنده و تئاتر کمدیه میگم اونایی که ساعت 11 تا 1 شب میان می خاطره من میگم می‌کنم نه همه آدمای باحالیه به خاطر اینکه این موقع شب بیای تئاتر رو نمیدونم با این همه انرژی بخواد برگردی خب آدمای خاصی هستی من هم همین تعبیر رو برای شماها دارم قطعاً شما هم آدمای باحالی هستیم و جالب که دنبال یه چنین موضوعی دارین میرین امیدوارم که سود خوبی داشته که الان ندارم من دیگه ارزش دارم های یوسف اگه شما نکته‌ای هست بفهمید دوست دوست عزیزم، پشتیگان موحیم هستم فضلاتم اگه نکته شما داریم، بفرمایید برای که بچه ها بتون... دوستان بتونن ویدیوها رو ببینن دقیقی این صورت که خداحافظی کنید از این به بعد وقت وبینار این سینار رو یادت بیار.